السلام علیکم آئیڈیل ٹیلی ویژن کی جانب سے فوٹو شاپ کی اگلی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پچھلی کلاسوں میں ہم نے پڑھے تھے موو ٹول سلیکشن ٹولز، کراپ ٹول اور لیئرز کے متعلق کچھ پڑھا تھا اور پکچرز کے اوپر اپلائی کر کے اگزامپلس کے ساتھ آپ کو سمجھایا تھا اگلا ٹول جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا اسپاٹ ہیلنگ ہیلنگ برش اور پیش ٹول ٹھیک ہے جی تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ایک پکچر ہے بہت زبردست کی زبردست قسم کی ماڈل ہے اور اس کے چہرے کے اوپر باقی تو پکچر بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے کو لیکن اس کے چہرے کے اوپر کچھ تھوڑے بہت داغ دبے نظر آ رہے ہیں آپ کو جو تصویر کو تھوڑا سا بدنما پیش کر رہے ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے چہرے کے اوپر جو داغ دبے ہیں ان کو دور کر دیا جائے تو وہ ہم کچھ یہی ٹول یوز کریں گے کچھ آپ کو اور بھی چیزیں ساتھ ساتھ بتاؤں گا کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹولز بھی ساتھ سیکھ جائیں اور تھوڑا بہت آپ کو فوٹو ایڈیٹنگ کے بارے میں بھی پتہ چل جائے جہاں پر میرا کرسر ہے اس وقت یہ ہے آپ کا ٹولس کا مینیو کون سے ٹولس کا اسپاٹ ہیلنگ برش ہیلنگ برش اور پیچ ٹولز ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ اسپاٹ ہیلنگ لے لیں یا ہیلنگ لے لیں ایک ہی چیز ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ہیلنگ برش یوز کریں ٹولس کو یوز کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے لیئر کے اوپر کام کرنا ہے اور جس بھی پکچر کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے یا جو بھی آپ کا پروجیکٹ ہے اس کی ایک کاپی ضرور لے لیں سمپل کنٹرول جی سے آپ اس کی ڈپلیکیٹ کاپی بنا سکتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہوں گے اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے آپ سے تو آپ اس کو دوبارہ ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی اوریجنل پکچر آپ کے پاس سیو ہے ہیلنگ بلر کو سلیکٹ کرنے کے بعد جب آپ یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو وہ ایک آپشن دیتا ہے آل کلک ٹو ڈیفائن اے سورس پوائنٹ ٹو بی یوز ٹو رپیئر دا امیج تو اس کو آپ سمپلی اوکے okay کریں گے کہہ رہا ہے کہ جی آرٹ کو دبائیں جو بھی ایریا آپ سورس جو لینا چاہتے ہیں سورس لینے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ اس کی جگہ لگائیں گے وہ کاپی ہوگی اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ والی جو اسکن ہے جب ایسا کرسر آپ کا بن کر آ جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آرٹ دبانے کے بعد آپ نے اس ایریا کو کاپی کر لیا ہے کرنے کے بعد یہاں پر آپ دوبارہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا میسیج جائے گا ٹھیک ہے جی اس کو آپ اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد سمپل آپ جہاں پر یہ داغ دبے ہیں یہاں پر آ کر آپ ایک دفعہ سمپل کلک کر دیں گے یہ کیوں زیادہ بن رہا ہے اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم اپنی تصویر کو ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں جی یہاں سے ہم نے سورس لے لیا سورس لینے کے بعد آپ جہاں پہ پکچر کے اوپر کلک کریں گے دیکھیں جہاں پہ آپ سورس لینے کے بعد کلک کرتے جائیں گے وہ آپ کا ایریا بہت زبردست طریقے سے وہ فل کرتا جائے گا یہ دیکھیں داغ دبے دور ہو رہے ہیں دیکھیں جی آپ کی جو ماڈل تھی اس کا چہرہ کافی حد تک صاف ہو چکا ہے پمپلز وغیرہ دور ہو چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی ٹپ اور بتا دیتا ہوں وہ ہماری کلاس کے متعلق نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ایک ہی کلاس سے مل جائے کرے تاکہ آپ کو جو سبجیکٹ ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے مطابق اگر آپ کوئی ایسا ورک کریں اپلائی کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ آگے جا کر میں نے کیا کرنا ہے آپ سمپل فلٹر میں جائیں فلٹر میں کے بلر میں جائیں اور بلر میں جانے کے بعد آپ گجن بلر میں جائیں گن بلر میں جانے کے بعد اس کا ریڈیس آپ تھوڑا سا بڑھائیں گے ریڈیس بڑھانے کے بعد یہ تھوڑا سا بلر ہو جائے گا یہ دیکھیں میں بڑھا رہا ہوں یہاں پہ سامنے آپ کو دکھا رہا ہے ساتھ بتا رہا ہے کہ میں نے اس کا کتنا افیکٹ اس کو سمپلی آپ اوکے کریں گے تو کافی فرق پڑ جائے گا آپ دیکھتے ہیں اگر کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو میں اس کو انڈو کرتا ہوں انڈو کرنے کے بعد دوبارہ فلٹر پہ جائیں گے دوبارہ بلر پہ جائیں گے اور بلر میں جانے کے بعد دوبارہ سرفیس بلر پہ جائیں گے سرفیس بلر میں جانے کے بعد آپ کچھ تو اس کا ریڈیس بڑھا دیں گے اور کچھ یہ تھری اس کو جو ہے نا اس کا لیول کم ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کا لیول بڑھا دیں گے بڑھانے کے بعد آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے کر دیا ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو بہت کم کوانٹٹی میں آپ نے بڑھانا ہے اگر آپ زیادہ بڑھا دیں گے تو یہ آپ کی پکچر کو پورٹریٹ ٹائپ لگے گی اور آپ کو دیکھنے میں عجیب سا لگے گا ابھی اس کا جو دیکھ لیں آپ فیس ہے بہت زبردست قسم کا افیکٹ اس کے اوپر آ چکا ہے بالکل فیر ہو چکی ہے تو یہ چھوٹی سی ٹپ بھی آپ یاد کر لیں ٹول کے ساتھ ہماری کلاس کا حصہ نہیں تھی لیکن مجھے یہ اچھا لگا تو میں نے کہا چلو آپ کو بتا دیتا ہوں اب آپ ڈفرینس دیکھ لیں پچھلی پکچر میں اور اس پکچر میں یہ دیکھیں اس کو اگر ہم ہٹاتے ہیں تو کچھ ایسی پکچر تھی یہ اور اس میں ایڈٹ کرنے کے بعد اور ٹولز یوز کرنے کے بعد کچھ اس کی ایسی حالت بن گئی ہے یہ تھا ہمارا ہیلنگ برش پلس سپورٹ ہیلنگ برش ٹھیک ہے جی دونوں کا ایک ہی فنکشن ہے اور اگلا ہمارا ٹول ہے پیچ ٹول پیچ ٹول کے لیے ہم پکچر چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح کی پکچر ہم نے لی ہے اور یہ بہت زبردست قسم کا ٹول ہے آپ اسے یوز کریں گے تو پتہ چل جائے گا ابھی ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے بھی ہیں تو چلیے شروع کر یہ ہے ہمارا پیش ٹول پیش ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا کام کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو جگہ ہے آپ کی خراب ایریا اس روڈ کو آپ دیکھیں یہ کچھ آپ کا خراب ایریا یہ ٹول مجھے بہت پسند ہے اس سے میں خود بہت زیادہ کام کرتا ہوں اور بہت ہی زبردست قسم کا ٹول ہے اس سے آپ بہت جلدی اپنے پروفیشنل سبجیکٹ جو بھی آپ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر آپ بہت تیزی سے اور بہت صاف ستھرا اور بہت زبردست قسم کا کام کر سکتے ہیں سمپل یہاں سے ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تھوڑا سا مثال یہاں پہ جو ایریا آپ نے سلیکٹ کیا ہے کسی ایسی جگہ پہ آپ اس کو ڈرگ کریں گے یہ دیکھیں کسی ایسی جگہ پہ آپ اس کو ڈرگ کرنے کے بعد رکھیں گے جو بالکل صاف ستھرا ایریا ہوگا جس میں کوئی افیکٹ نہیں ہوگا جس میں کوئی کھٹی پٹی جگہ نہیں ہوگی جو بالکل صاف ستھرا ایریا ہوگا وہاں پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں پیسٹ دیکھیں آپ کے سامنے پہلے میں نے اپلائی کیا اپلائی نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ اوپر جائیں اور آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے ٹرانسپیرنٹ اس ٹرانس ٹرانسپیرنٹ کو میں نے چیک کیا وہ تھا اس کو آپ ان چیک کریں ان چیک کرنے کے بعد آپ جہاں پہ اس کو اپلائی کریں گے بالکل اس ایریا کو کاپی کر دے گا یہ ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر میں اس سے اگلا ایریا دیکھتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے پھٹا ہوا ایریا آپ اس کو سمپلی یہاں سے سلیکٹ کریں اور ڈریک کر دیں کسی بھی بہترین جگہ پر تو دیکھیں یہ کاپی ہو چکا ہے یہ سلیکشن ختم کرنے کے لیے کنٹرول ڈی دبائیں دوبارہ آپ اور سمپلی یہاں سے دوبارہ وہی ایریا آپ سلیکٹ کریں جو خراب ہے اور کسی بھی بہترین جگہ پر آپ اس کو ڈریگ کر دیں یہ دیکھیں محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ کا یہ ایریا پہلے خراب تھا اور اب یہ ٹھیک ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی ہم اسی طرح اس ایریے کو تھوڑا سا اور ڈریک کر کے دکھاتے ہیں. مختلف جگہ پر بہت ہی زبردست قسم کا ٹول ہے آپ یہ نہیں کہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کو ہر جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے آپ کوئی بلڈنگ ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس میں کوئی ایریا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ یہاں سے اس ٹول کو استعمال کرنے کے بعد اس ایرے کو صاف کر سکتے ہیں کسی کے چہرے کے اوپر کوئی ایسی جگہ ہے جو آپ نے کاپی کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کو اچھا بھی کر سکتے ہیں بگاڑ بھی سکتے ہیں تو میں نے اس ایریے کو تھوڑا سا بگاڑا ہے یہ چیک کر لیں آپ آپ کے سامنے ہے اس ٹول کا کیسے یوز کیا ہم نے پہلے کچھ ایسا تھا اور اب آپ کے سامنے کچھ ایسا ہے اگر آپ غور کریں تو یہ پچھلی پکچر جو ہے نا آپ کو دکھاتا ہوں اس میں دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ میرا کرسر ہے یہاں پہ آپ دیکھیں پھٹا ہوا ایریا یہ دیواروں کے اوپر نشان آپ دیکھ لیں یہ والا ایریا آپ پھٹا ہوا دیکھ لیں یہ والا روڈ کا پھٹا ہوا ایریا آپ دیکھ لیں اور ہم اب والی تصویر پہ آ, آ, آ کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل سیم زبردست بہترین ایسے کوئی مستری بھی یہاں سے ٹھیک نہیں کر سکتا جیسے ہم نے اس کو رپیئر کر دیا ہے بغیر کسی مسالے کے بغیر کسی چیز کے یہ دیکھیں روڈ پورا بہترین قسم کا زبردست روڈ بن چکا ہے تو یہ ہے جی اس پیش ٹول کا کمال آپ اس سے فیس پر بھی استعمال کر سکتے ہیں بلڈنگز پر کسی بھی جگہ کوئی بھی جگہ جو آپ کی پھٹی ہوئی ہو اور کھٹا پٹا ایریا ہو کسی ایسی جگہ کی آپ کاپی سیم ٹو سیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بہت ایزیلی اس کے اوپر کر سکتے ہیں بہت زبردست قسم کا افیکٹ ہے بہت مزے کا ٹول ہے اس کی خوب پریکٹس کریں یہ آپ کو بہت کام آئے گا آپ کے پروفیشنل جتنے بھی پروجیکٹ ہیں آپ کے اس ٹول سے بہت زبردست قسم کی سہولت آپ کو ملنے والی ہے جی بالکل ایک ٹول کے اوپر لمبی سی ویڈیو بنانا کوئی شوق نہیں ہے مجھے آپ کا ٹائم ضائع کرنے کا میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم ٹائم میں آپ کو یہ تمام ٹولز ایکسپلین کر دوں اور آپ اپنا کام شروع کر سکیں مزید ٹپس اور ٹرکس کے اوپر بھی ہم جائیں گے ایڈوانس میں بھی کچھ پڑھیں گے لیکن سب سے پہلے ٹولس تو اس کے میں چاہتا ہوں کہ شارٹ سے شارٹ ٹائم ہے اور ایک آدھ ایگزامپل کے ساتھ میں آپ کو ٹول کے بارے میں بتا دوں اور ٹول تب تک آپ کو نہیں آئیں گے جب تک آپ خود پریکٹس نہیں کریں گے پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے بتانا میں نے ہے تھوڑا سا میں بتاؤں گا پریکٹس زیادہ آپ کریں گے چلیے ٹول آپ کو اسی میں ایکسپلین کرتا وہ ہے کلر پکر بہت ہی امیزنگ بہت بہت ہی زبردست قسم کا ٹول ہے بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے آپ اس کو سمپلی یہاں سے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس کا استعمال کچھ اس طرح ہے سیم جیسے ہیئرنگ برش تھا لیکن اس کا استعمال اور تھا اس کا کچھ مختلف ہے یہ کچھ ایسا ہے کہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت قسم کی ماڈل ہے لیکن دیکھیں اس کا چہرہ جو ہے نا کچھ پگزیلیٹ ٹائپ دانے دار جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا ہوا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ امینڈمنٹ ہو تھوڑا سا خوبصورت ہو جائے تھوڑا سا اس کا کلر فیئر ہو جائے یا اس میں ہم تھوڑی سی اپنے برش کی مدد سے امینڈمنٹ کر دیں ہم نے سیکھنے کے لیے کرنا ہے یہ تو ویسے ماڈل بہت خوبصورت ہے اس میں ہم اور کیا امینڈمنٹ کریں لیکن اس کو استعمال ایسے کیا جاتا ہے کہ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد سمپلی یہاں پہ جو آپ کو کلر بہت ہی فیئر اور اچھا لگ رہا ہے وہاں پہ آنے کے بعد آپ اس کو لیفٹ کلک کر دیں گے ایک دفعہ لیفٹ کلک کرنے کے بعد یہ لیفٹ سائڈ پر دیکھیں آپ اس نے کلر سلیکٹ کر لیا ہے فور گراؤنڈ کلر ہے فور گراؤنڈ کلر اس نے سلیکٹ کر के ہے کلر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ جائیں گے اس برش کے اوپر برش کے اوپر جانے کے بعد آپ نے اور کوئی برش یوز मिक्सर ब्रश یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے مکسر برش یوز کرنا ہے مکسر برش میں جا جب آپ اس کو کریں گے تو اوپر کچھ کھل جائیں گی اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جیسے سیٹنگ اس کی یہاں پہ نظر آ رہی ہیں آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں بندہ بھول جاتا ہے مکس لیول آپ اس کا گیارہ رکھ لیں بارہ رکھ لیں انیس رکھ لیں انیس سے زیادہ نہیں کرنا آپ نے لوڈ میں آپ نے پندرہ کر دینا ہے پندرہ نہیں تو تھوڑا کم کر دیں بارہ تیرہ کر دیں نو کر دیں اس سے زیادہ نہیں کرنا فلو آپ نے سولہ ہی نہ رکھیں تھوڑا کم کر لیں گیارہ بارہ رکھ لیں ٹھیک ہے جی یا اس سے بھی کم کر لیں نو رکھ لیں وہ بہتر ہے ٹھیک ہے جی تو بس کچھ اس قسم کی سیٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے دو رکھنا ہے تو دو رکھ لیں یہاں پہ میں اکثر دس رکھتا ہوں تو میں یہاں پہ دس رکھ دیتا ہوں تو یہ سیٹنگز کرنے کے بعد آپ نے اپنی اس لیئر کو سلیکٹ کرنا ہے جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے یہ بات ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے بار بار یہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ لیئر اگر آپ سلیکٹ نہیں کریں گے تو آپ اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے تو مکس برش لینے کے بعد آپ نے سمپلی اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی اپلائی کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو ڈفرنس نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں جتنا کم ڈفرنس ہوگا اتنا بہتر رزلٹ آئے گا آپ آرام سے کام کریں گے اور آپ کا کام خوبصورت ہوگا زبردست ہوگا اور تسلی سے آپ کام کر سکیں گے تیزی میں آپ کا کام خراب ہو جائے گا فوٹو شاپ کے اوپر کام کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے یہ نہ کہیں آپ کہ آپ رات و رات رات و رات بھی نہیں سمجھے کہ آپ جلد از جلد اس کے اوپر کام اپنا ختم کر سکیں یا منٹو والا کام کر دیں یا منٹو والا کام یہاں پہ نہیں ہوتا اور اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے فلٹرز اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی فلٹر اپلائی ہوں ٹھیک ہے جی بندہ اپنے فلٹر خود کیوں نہ بنائے فلٹر بنانے کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے لیکن فی الحال اس ماڈل کے اوپر اس ٹول کو آپ دیکھ لیں دیکھیں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے تھوڑا بہت اس کو ہم سکپ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو بڑھاتے ہیں ویڈیو کو میں نے تھوڑا سا سکپ کر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کا ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ شارٹ سے شارٹ ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹول بتا دیے جائیں تو دیکھیں جی پہلے ماڈل کچھ اس طرح تھی اور ٹول کا استعمال میں نے آپ کو بتا دیا کیسے کرنا ہے اور پھر یہ دیکھیں آپ بہت ہی واضح ڈفرنس اور بہت ہی زبردست اور خوبصورت قسم کا فیر کلر ان کے اوپر ہم نے اپلائی کر دیا ہے اور ماڈل کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں پہلے بھی خوبصورت تھیں لیکن ابھی بھی اس سے زیادہ ڈفرن چلی جی پریکٹس کریں ان تین ٹولز کی تو تین چار ٹولز جو آپ کو بتایا ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہیں آپ کے پروفیشنل پروجیکٹس میں بہت کام آنے والے ٹول ہیں فوٹو ایڈیٹنگ کے لیے بہت خاص ہیں بہت زبردست قسم کے ٹول ہیں آپ کسی بھی پکچر کو ایڈٹ کریں گے تو یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کام آئیں گے جیسے جیسے آپ ان کی جو ہے نا وہ استعمال کریں گے اس کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں تو ان کو آپ ایک ٹول کو کم سے کم دس پکچرس پر اپلائی کریں گے تو تب جا کے آپ کا ان کے اوپر ہولڈ ہوگا اور ہولڈ بہت ضروری ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں وہ جو کیا کہتے ہیں کہانی بنائی ہے سب نے اور سبسکرائب کر دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس سے جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھیں اگر آپ کو پسند آئے تو کر دیں نہ پسند آئے تو میں آپ کو فورس نہیں کرتا میرا کام تھا آپ تک پہنچانا آپ کا کام ہے سیکھنا آپ اس کی پریکٹس ضرور کریں پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ ویڈیو دیکھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے دس پکچرز پر ایک ہی ٹول کو اپلائی کریں تب جا کے آپ اس میں میچور ہوں گے تب جا کے آپ کا اس کے اوپر ہولڈ ہوگا تب جا کے پروفیشنل وہ کوئی بھی کام آپ کر سکیں گے ٹھیک ہے جی تو چلیے ملتے ہیں اگلے ٹولس کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں تک بہت ہے تھوڑی سی لمبی یہ بھی ہو گئی ہے لیکن اس میں ٹول ہم نے وہ اپنا خیال رکھیے گا ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ